na amani na utulivu katika kipindi ambacho serikali inafanya kazi yake nadhani imeshamsikia kamanda wa polisi wa mkoa wa Kagera ameongea vizuri kabisa na hiyo ndio kauli ya serikali yule hajatumwa na serikali kufanya yale aliyoyafanya na niwahakishii wa Tanzania kwamba shule ni sehemu ambayo ni salama kwa hiyo kwa namna yoyote asitokee mtu ambaye akafanya vitendo ambavyo sasa hata wazazi atakuwa anafikiria asubuhi ni nilu, nuruhusu mtoto aende shule au asiende na kama serikali itatendelea kulinda na kuchukua hatua kwa mtu yoyote, kwa namna yoyote ile ambaye ataweza kufanya wazazi au watoto waone kwamba shule siyo mahali salama kwa naomba sana waTanzania katika kipindi tuachie viombo kufanye kazi yake kwa sababu mwalimu na bahati sana mimi niangalia ka umri. nilitegemea katika umri kama ule Mwalimu angekuwa ndio anayewasaidia wa sikuizi kwamba kuwapa wanafanyaje kazi yao. Kwa hiyo ni bahati mbaya ambayo iliotokea lakini bahati mbaya hiyo kwa namna yote ile isije kutafsiriwa kama ndio sasa shule sio mahali salama, shule ni salama kabisa na yoyote ile ambayo anatishia usalama wa watoto shule. Serikali itamchukulia kwa hukumu zake zote ni mahali salama tuwezi kuruhusu awe ni mwalimu awe ni mwanafunzi awe ni mtu yoyote. kufanya shule sasa zikaonekana maali sio salama kwa hiyo yeyote yule ambaye anahatarisha usalama wa watoto shindeni serikali itamshukulia kwa nguvu zote kwa sababu serikali inaamini kwamba elimu ni nyenzo muhimu kwa watoto na ndio maana rais kila mwezi serikali inatoa bilioni 20 atutoi hela ili watoto wapate matishio au wakapoteze maisha si kwa naomba huo ndiyo msimamo wa serikali yoyote anayetishia amani na usalama katika shule tutamchukulia tu kwa sababu tunataka watoto wote wa Kitanzania waende shuleni kwa amani na wakapate maarifa ujuzi waweze kuchangia katika maendeleo ya nchi na waziri, ndaa pesa taslim magari mpya kila wiki tunaposherehekea miaka kumi ya mafanikio tukiwa na m kweli pesa ni m